Dobar dan, ja sam Irina Damljanović, današnog tema nam je cvetna. Dakle, pričamo o cvetu, odnosno flower. I sad cvetovi, osim što e, ulepšavaju naše livade ili naše bašte ili možda naše dnevne sobe, oni nam, e, su ljudima korisni zbog mnogo još čega. Od cvetova dobijamo esencije, odnosno mirise za pravljanje parfema. Koristi se u razne kozmetičke svrhe, odnosno za pravljanje kozmetičkih preparata. Za dobijanje pigmenata, za dobijanje opet nekih esencija i raznih materija koje se koriste za proizvodnju lekova i naravno za ishranu ili pravljanje napitaka kao što je ovaj čaj od kamelice. Ali biljkama cvetovi znače nešto sasvim drugačije. Biljkama cvetovi služe za raznožavanje i to je u stvari glavno u ovoga cveta. Zato ovde piše da je cvet reproduktivni organ, reproduktiv se znači raznožavanje, znači cvet služi za polno raznožavanje. Zašto sam ovom polno podvukla? Zato što to podrazumeva da postoji ženski pol i muški pol. Ukrštanje muškog i ženskog pola, kao i kod nas ljudi, dobijamo bebu, u ovom slučaju bebu biljku. Više o tome u videu gde je priča o semenu i krijanju semena. E sada, svaki cvet počinje iz nekakvog pupuljka potpuno zaštićen u ove listiće, pa se taj pupoljak rascvetava, ti zelene listiće se otvaraju, otvaraju se više i ove latice i na kraju se cvet, kako mi kažemo, rascveta. E sada, o čega u stvari, koji su to delovi cveta? Ono što mi obično podrazumemo po cvetu je zapravo samo cvetni omotač. To su ove predivne latice, odnosno krunični listići, petals, i ovi čašični listići koji su doskoro, znači, u pupolj štitili e, Cvet dok je bio u pupuljku. Znači ono kako je ideja za razlikove, kruna, krunični stići kao kruna, kao ono što je lepo što ukrašava, a čašični ono što, držalo, što je držalo tu pupuljku kao u čaši. Eto, to je sugestija za pamćenje. E sad vidimo koji su to ženski delovi cveta. Imamo ovde na fotografiji, najpre imamo žig, odnosno stigma, koji prikuplja polen polen se kače za njega, onda imamo stubić koji u stvari taj žig spaja sa sledećim delom, a to je ovaj, odnosno plodnik. U plodniku se dešava oplođenje, odnosno spajanje muških i ženskih plodnih ćelija i kao u maminom stomaku tu se razvija beba viljka, odnosno formira se seme, u njemu klica takođe više u posebnom videu. Svi ovi delovi zajedno čine ženski deo cveta koji se zove tučak, na engleskom imamo čak dva naziva, to su carpel i pistil. Eda da imamo sad muški delovi cveta, a, to je pre svega polenova kestica koja se ovde je već toliko zrela da je polen izašao iz nje, odnosno ona se otvorila i polenova zrnca su sada svuda po njoj, to je stanfer i a, prašnički konac, filament a, koji je u stvari neka drškica koja držite polenove kestice i sve to zajedno čini s temelj, odnosno prašnik. I sada kada imamo cvet koji ima kompletan prašnik i tučak, Njega nazivamo dvopolni cveta. Zašto ga posebno nazivamo? Zato što postoje i jednopolni cvetovi gde jedan cvet sadrži samo muške ili samo ženske delove. Znači ima jedan pol te je zato jednopolni cvet. Ovo je primjer nekog budinog drveta ali naš lokalni primjer ovde je orah koji ima Muške resice, znači to je puno cvetića ovako na ovoj resici muških i ženske cvetove uh, gde se lepo vidi žig, kratak stubić i plodnik. E sad ovde vidimo da su i muški i ženski cvetovi na istom grani, znači na istom drvetu, odnosno na istoj biljci, kao da su u jednom domu taj muški i ženski deo i zato se to zovu jednodome biljke. E sad opet, zašto ih zovem? Pa zato što postoji one druge dvodome, kakva je na primjer Topola. Ima dva doma, gde su svi ženski cvetovi na jednoj bijici, a svi muški cvetovi na drugoj bijici, kao u dve različite kuće. Evo ovde imamo muške cvetove i ženske cvetove, a ovde kada su već ti ženski cvetovi sazreli, odnosno kada su se formirali plodovi, i evo nama onih prolećnih maca koje nekima smetaju. E sad već sam pomenula i videli smo i kod topole i kod oraha da imaju nekakve resice, da imaju u stvari puno sitnih sitnih cvetića svi na jednoj držci i to su pra, praktično cvasti, s tim što nisu sve cvasti resice. Cvasti ima mnogo različitih oblika, ali suština priče je da je mnogo cvetova na jednoj zajedničkoj držci, a sad u zavisnosti od toga kako su raspoređeni ima mnoštvo različitih tipova cvasti, ovdje ćemo upoznati klas zato što je to tipični cvet trave. Znači, svi oni klasići, da li je popino prasa, da li je pšenica, ono što će dati zrnca. Posle svako to zrnca je u stvari nešto što je bilo pojedinačni cvetić. Onda imamo kod hajdučke trave, nešto što liči na štit. Onda imamo ovo, sad reći ćete pa zar nije ovo cvet. Svaka, svaki ovaj pojedinačni žuti deo je u stvari, ako se malo bolje zagledate, jedan tučak. Znači, svaki ovaj... E, čini jedan cvet pojedinačni, pa zvi zajedno liče, a cijela cvast liči na cvet i e, to se zove glavičaste cvasti i ovdje imamo grozdostu cvastu. Dakle, ono što smo naučili o cvetu jeste da je on reproduktivni organ koji sadrži cvetni omotač, to je ono što mi obično podrazumemo pod cvetom, sa kruničnim i čašičnim listićima, ali ono što je važnije, bi samo i jesu tučak, i prašnici sa svim svojim delovima i onda pričamo o dvopolnom cvetu. Kod jednopolnih cvetova, mo, jednopolni cvetovi postoje na jednodomnim biljkama ili na dvodovim, zavisno se od toga, znači da li su, su cvetovi ova pola na jednoj ili dve biljke i upoznali smo se sa značenjem a, pojma cvasti, toliko ocvetićemo.